Senatul adopt marele proiect al lui Liviu Dragnea, anunat în programul de guvernare. Plenul Senatului a adoptat, Miercuri, propunerea legislativ privind înfincarea fondului suveran de dezvoltare sub investiții. investicii, proiectul inicial fiindu-i aduse o serie de amendamente. Proiectul a fost votat cu 72 de voturi pentru, 30 împotriv subliniere o Cinere. Liderul grupului PSD, Erban Nicolae, a afirmat ce propunerea legislativă va suporta îmbunte la Camera deputaților, for decizional, adoptarea actului normativ fiind impus miercuri în Senat de termenul de adoptare tacit. 14 aprilie Finanselor publice, Eugen Teodorovici, a explicat marci, după adoptarea unui raport de admitere de C3 Comisia Economic Sublinierei Comisia pentru Buget Finance, în subliniere ai de plenul Senatului, ce amendamentele vizează în special subiecte discutate cu cei de la Eurostat. Potrivit lui Teodorovici, amendamentele vizează modul în care statul sublinierei desemnează reprezentanții în Consiliul de supraveghere sublinierei faptul ce fondul trebuie să fie cel care se decid vis-a-vis de vânzarea unui pachet de acțiuni la companii care sunt partea sa sublinierei nu statul. Împotriva propunerii legislative sau pronuncat senator PNL, USR subliniere IPM pe care au retrosublinierea timpul insuficient pentru a analiza sublinierea I dezbate amendamentele depuse.